Hradecké služby otevřely ve sběrném dvoře v říční ulici Ulabe již čtvrtý reuse point, kam lidé odevzdávají nepotřebné věci a někdo jiný si je může za drobný poplatek pořídit. V lodním kontejneru zde naleznete knihy, domácí potřeby, hračky, sportovní vybavení nebo nejrůznější dekorace. V roce 2020, kdy jsme ten projekt v půli roku zahajovali, tak jsme někdy od července do konce roku v projektu získali zhruba 4,5 tisíce korun. Následně jsme otevřeli ty další a v roce 2021 bylo prostřednictvím tohoto projektu získáno více než 60 tisíc korun. Vybrané peníze putují do městských lesů, kde jsou za ně nakupovány sazenice nových stromků. My za městské lesy jsme samozřejmě rádi, že projekt Reus funguje a myslím si, že za ty tři roky můžeme říct, že je velmi úspěšný. A v rámci projektu jsme v roce 2021 nakoupili více než 600 sazenic dubu z prostředků, které se vybrali v roce 2020. V letošní roce pak stromku nakoupíme ještě více, neboť projekt se nám pěkně rozjíždí. První Reuse Point byl otevřen v létě roku 2020 ve sběrném dvoře v ulici Bratří Štefanů, další funguje ve sběrném dvoře na Brně a největší prostor naleznete ve sběrném dvoře Temešvár v Kuklenách. Na sběrném dvoře Temešvár jsme vytvořili prostor pro tzv. nábytkovou banku. To znamená, skladujeme tam i nábytek, který je pak občanům k dispozici. Jsou to například židle, stoly, postele, skříně, poličky a tak dále. Zároveň jsme v prostorách zběrného dvoru Temešvár vytvořili takzvanou rejus knihovnu což je místnost, která v podstatě obsahuje pouze knihy, které k nám občané převážejí na zběrné dvory. Nevyhazujte zbytečně předměty, které ještě mohou posloužit. Snížíte produkci odpadu a pomůžete dobré věci. Podrobné informace o projektu Rejus naleznete na webu hradeckých služeb.